والصلاة والسلام على رسول الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله بدينا وعني بيصلينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صباح الورد والفل والياسمين صباح النشاط والحيويه والطاقه الايجابيه احلىها صوت العصافير وصوت السردوك وهو عايش نخير هكا مشمس وطقس مازال بارد توو السبعه وشويه خارجه من دار او الروتين معاكم في دار يمة كلكم تسألوا فيها وين امك وين امك ام كلبيس اا آه شبيها ما قعدتش آه في عيد ميلاد للا لا لا راهي قعدت وراني هبط انا وياها بعد عيد ميلاد لا لا الدارنا شوفوا ما شاء الله تمر شوفوا النيت الخل الحاسيل وصديقاتي اليوم آه فيديو جديد فيديو النشاط والحيويه والطاقه الايجابيه ماشيه تو للسوق باش نمشي هكا نقضي قضيات شو ما مبرو ربي لحقتني دخلتني في وسط الروتين ها ما شكون <تصفيق> زي واش بيكي نقول لك ما يجي سيفطك باللحم على جيبي الدجاج قلتي ما كيف ما تكليش باللحم جيبي الدجاج باهي ما حسيله كيما شفتوا البنات حاجه تلقائيه هكا صورت لكم اللي فهم. المهم توا شدت نيه مشي للصب باش مش نسكم معايا روتين على طبيعته اليوم كالعاده هكا كي ندخل للبيت كي نمشي نقضي كي نعمل نحبكم تعيشوا معايا نحب نضيفكم في بلادنا ما لا شنو لازمكم هكا تدخلوا معايا وتعيشوا معايا لحظه بلحظه راكم اخياتي وما هوش رمي ورود ولا قلايم هكا مجامله اما احليه هكا نهير نحب ديما نشارك ما حاجتهم مزيان صحيح فما شوية حجارة كنا استبني ربي يكمل عليها بالخير فما هنا شوفوا محلة هادية ما شاء الله ربي بارك ليز يعجبني يعجبني الخضار حاسيله يعجبني تعرفوا شو فقده بكري هو محلة الحوش كت رقدوا في الحوش رقدوا في الحوش حسوا ركض في قو بكري ونهاركم يتعدى كله هكى طاقة علاش خاطرة ديك النسمه نتاع الصباح والكل هذيك اه تفيقكم ناشطين المهم صباح الخير اه نكمل مع بعضنا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي وهاكم معايا شو توا نبدا مانيش عارفه راه نريد لحضراتكم ديفلوج هكا وحاجات كي ك مانيش عارفه شنو صغير فيها قاعد نغطي على الشمس في الكاميرا باش ما تيكونش الصوره مش واضحه هنا باش نبدأ فك الديار اللي تعجبني أنا نبدأ شدتني هذه ونصوركم في الديار اللي تعجبني يزيكم مني تو وارد فرجوا على المناظر المزيان شبيني حتى أنا مزيان وعليش هاكم معايا <تصفيق> هذه الدار قد تعجبني ربي بارك لما له ما شاء الله تبارك الرحمن وهنا الخل والورد و... تعجبني الحق الحمادي يس هك كل كل يعجبوني مثلوا كل تعجبني بلادي ارضي وارض جديد شكون فينا ما يعتزش بالبلاد المهم شوفوا ما شاء الله البنيه احنا هنا ربي يبارك شوفوا ما احلاهم هنا من احسن ما تشوفوا شوفوا الورد الورد شوفوا المنظر هذا يا البنات شوفوا ما شاء الله المنظر ذي الورد والنخل شوفوا هنا ما شاء الله ربي يكمل على ممالها الدرق دي. هنا راهو البني سمح يسر عليش خطر الناس تهتم يسر بالديار والكل ديما تعمل حاجة هكه مزيانه كيما تعرفوا ديما مش كيما في العاصمة كيما في المناطق الداخلية الدار هي الجنة هي اللي فيها الترفيه هي اللي فيها كل شي بحكم الناس كل تعرف بعضها مش كيما تخرجوا ايش احنا نخرجو نصيفو ونمشو نعدو عطله والكل خاطر الروتين هو بيدو كل يوم فقد ما تزيني دارك قد ما تحسي براحه نفسي شوفو النخل هنا ما شاء الله نحب هذيك هاي بزاف الطرطرات الموتورات هي بنات في ساحة الفنون، بديت توا، ساحة الفنون، قاعدين تشوفوا، هاي المتلوي، هاي صديقاتي توا هانا في المتلوي ندورو، رغم انه صباح بكري، أما كما تعرفوا حتى في الصباح فما الحركة. ما تسموش تشوف المتلو وما تشوفوش كان الخل ربي عين الناس نحبك يا المتلوي اي لاف المتلو حتى نحبها نحبك نحب الحي صديقتنا من المزرعه هي وراجلها و وهفض من كهربتها وسلمت عليا ربي يبارك لها ما احلاها محبتكم حتى وانا هيك طلعتوني <تصفيق> شوفوا ما احلاهم من المخل هكا نحب نعمل نخلات يبدو عاطيين منظر مش نورمال انا تو ماشي للسوق اسم اسمها الملاج الله يسربي شو ما احلاها كل خبر الله خير يا سيدي ان شاء الله تصير دايما مرحبا بكم الحليب عند عم شعبان هنا الهريسه انا أخذها كان من عند عم شعبان ما شاء الله نودكم ونشايكم شيءكم متلوي هاي وعمكم شعبان هاي يا ربي يعينك عم شعبان جاب نهارك زين وهذه العجه ما شاء الله يسلم من هذه سي حضرت راني نحب حارة, حارة حارة حارة من عند عمكم شعبان سيسي شعبان تي با الهريسه تو ماني يعني انا جربتهم الكل نقول لكم مره دي جربوا هاد شوفوا كاديه الهريت هذاك الصح الخلطه نتاعها سبيسيال عاملين انا مش حتى ما تجيبوش حتى يعطوك مرة تاع شي عادي, عادي هذا منقوع، فلفل منقوع، فلفل شيرين، ها فلفل شيرين، ورهبة هذا هو زيتون هو الزيتون، ينور، يعيشك، خميسة عليك وربي يجيب لك القسم وربي يعينك. صباح الورد صباح النور عم محمد فرح بنتي عايشك ينورك، شحوالك؟ شاخوا عليك في اليوتيوب حبوك, حبوك حبوك حبوك وش الغيبه صح الله غالب أه؟ كل شيء بالكتبه انا جينا من تونس بعد قد وانت في المطبخ عاودي إني الجزائري عامل تريكات يا فاتن فاتن يا فاتن اي يا عزيزه <تصفيق> ينورك الله غالب قرب باباك قرب الباباك اي الغيبه اللي هربت على باباك شو الله غالب يا بابا الله غالب تلهي الدنيا تلاهي نحليها كل هاوته قلت على خالد انت عيسك الله ينورك الله يبارك لك شو جايه الخبز الخبز شاو والله يبارك شفت راني يبارك في عملك وعمرك ما عاد راني شهيات راني شهيات شهيات شهيات شهيات, شهيات. شهيات. شهيات. شهيات. شهيات. الله ينورك برا الله ينورك ويباركك يعني يا بنتي يعطيك الصحة زيد يا ولدي معلمه تلوي زيد مع الناس المتلوي ناس الشبعه والخير والله وحده والله, والله بلاد الخير الواحد يجي ويغمض عينيه. يقولوني عليك أرى ولا خمسة بداها من سالمة هذه. هاي. ويني بنتك؟ ويني بنتك؟ وش فيها؟ مش مهبطة؟ وش فيك مش مهبطة؟ <تصفيق> لا نهبط أما نهبط أما ما هو ساعات ما توصلهمش ما يوصلهمش الإشعار. وصل, ال... وصل اللي هنا. إي بي وصل لباباك هنا. <تصفيق> الله ينور أرى عندك باباك هنا تدلي على باباك. يعيشك الله يبارك لك يا بابا يعيشك. أو أنت على بنتك. يعيشك حساء ينورك يا بابا. يا باباها بابا. بابا. هاي خليني ناخذ الخبز. <تصفيق> <تصفيق> جاه ربي شوف. شوفوا كيفاش ضيفت بنوته يا بنوته بنوته يا بنوته عيشتك الله يبارك لك الله يخليك والله الله لا ينحيك والله لا يغيب لك خيار امين بابا يفضل ايوه بابا على باباك شو ونجي يقول لي والله ما يجيني الفلوس راني حاجمه ونحب نجي خاطر عندها هو الخبز هذايا وش نعمل الروح انا تو نعمل لروحك كيفاش بابا باباك عيشك بابا ينورك والله يا شيخ راني معاش نجي ركبت عليا معاش نجي يا لولي وش بها معاش ينورك يبارك شداتك تونس, شدتني تونس. ما تونس على باباك شدتني لا اول ما جيت جيت. مشيتي حتى في من عند الورد عمل هادي انا باش ندخلها تو. نديها تو ها شوفوا بنتي شوف ها لهم ها هو الشاهي هاي القزو ويما شاهي القناويه يما شاهي القناويه باش ناخذ لها القناويه وفلفل جيريد كما تعرفوا عاد نموت على فلفل الجريد حاطيني من هنا نصر طل قناوين ها هو هذا شو اسمه هذا العماري. هذاك عماري ها هو العماري يا بابا الله يرحمه كان يجيب لي العلاقه. بويا حي على جريدي أمي جريدية وب... إيه هذيا كان بابا الله يرحمه يجيني تولد يجيب لك العلاقه المخططه فيها هذايا وفيها النعناع نتاعنا خاطر نعناعنه وحده وريحته وحده هاو يعرفوا ويسمعوا فيه الناس ها ها قال لك باش تبيع قال لك كل شيء في الحاضر هاو نعنا وهاو عماري لابو هذايا وذاك خرج انا نحب العمار قداش العمار واش خاطر نحب عاد تقولي صومها الله يبارك فرما انا شويه من هنا وشويه بره راني قلت لهم والله لا ها ها ها الله يبارك كل شيء عندنا ها هذي زيت زيت نقول بعد ها هذه الفلفل وهذه الجناويه نخف شويه عمار برا ينومك بداش يطلعوا توا الحسبة بي وشنو اخر في نعناع اعطينا وحيدة نعناع باهية خلنا نعملو كويس مع ماما وينك عامل هاتي؟ على 15 نمية وينك انت وش حالك؟ جوني من سيد بوزيد وقالوا لي عمل عم عمل هاتي سيدهم هاو عمل هاتي يسألو <تصفيق> علي عندك العنب وانا فتش على العنب بعمل هذي عين من عينين العنب اه العنب عين من عينين حاول لقيت عند عم هذي العنب لقيت عنده ايه والقرف عندك عم هذي القارف قلت له او البطيخ باش ناخذ البطيخ ها هذا ونش اسمعني قول قول الواحد من اولادك يعطيني حاجة ايه مشيت انا وقعدنا ننت في سته ونفرز العنب نفرز نختار العنقود اللي نحب عليه هو راه مازال في أولى اما سمح لي اهه انت شيء يا عم يعني في <تصفيق> فاهم عند عمل هاد نادي يقولي على روح ناس ناس قلت الجيش قال اغلى من فعلا شعلوا علينا الدنيا <صحيح>. كيفاش ده اللي لا شوفوا سكين. تبي حتى كانوا أنا عليها طيب. عادي جدا زبش في كل أنا أشتري. أنا أشتري. أنا أشتري. أنا أنا لا أعرف بطيء نسيت ما اخذيتش خلناه ديبه هي كي عجبتني جت على عين عمك الشاي قال <تصفيق> لي سمحة سمحة سمحة بابا سمحة ينورك يفضلك يش ينورك لا بيه حتى تطلع هاي هاي عيش تم حشينك. أنا مو شتو. شنو تقول؟ أنا خلص. كان لك أنا. وصلتني عن الهند. عنا لها الهند، <سؤال> عالزمن، <سؤال> والهندي أنا هبطتك في اليوتيوب، راني نصور، راني نصور. صورنا مرة، صورنا الكل. عسل دلاع اللي هنايا، هذا عسل هذا عسل الحر اللي في الشهد نتاعه. في الشهد نتاعه. هذا دلاع يا. هذا الدلاع نتاع <تصفيق> القايلة، عذاب القايلة. وبالتجراب. بالتجراب إيش يا خويا؟ وإذا عندك الفدة ولا راشة ولا الدزة ولا دوش في الراس ولا راسك تصف عليك، ولا ضبابا في <تصفيق> العينين ولا صداع ولا ألم عليك هذا الدلاع راك ترتاح بحول الله السميع يحاول الله اذا برشل سات لواحد المريض هكذا و ثلاثه اذا ما كانش ياخذ هذا الدلاع ويرتاح انا فلوسه مكتوبه يا خويا اه عايش كي ناور ما زلت كي وصلت والله لقيت مراحم الوالدين وصطولي بالموتور وصطولي القاضي ها هذه قاضيتي هذه قاضيتي وهذه فالي زادت فاليز ما لقيتش الكروسه عندهم زادت قديت فاليه اضحكوا عليّ اضحكوا عليّ البنات يما اي وينك ها برج الدلاع هاني ما تقول ثم مشي ايه بس الطويح الهندي يمر ها برج الدلاع نودكم و نشهيكم قال لي احسن برج اخترتيه انت لا راني معلمه تاع يماك الهريسه انا احيانا من غادي كي ما تقرات ها نمشوا نفطروا ها يا بنتي ها غير بز احسن زامش نضحك حبيبي باش نضحك شوف اضحكوا عليه ولا ما هلأ نعمل هيك آآ آه. يا ممي يمتي ماما دبوزة ما ينورك ها أول خبز سوا نحطوه هنا خذي ها رفزانة بش نفتح بش نفتح يا ربي العمالة حيات بسم الله الحمد لله بسم الله ده أول وقت هذا المريب الوقت جديد شفت الوقت خرج من السبح هاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي زيت توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي توهاي هاذي جبتك زي يما القناوية والفلفل الجيري ها فرحوا فيا فاك السوق فرحوا فيا فرح قلوب كل حاجة يختاروها لي بالكعبة بالكعبة قازوز البنات شهيتها من البارح هذاك أول قصة بداية هذيك هذي أم محمد تجميع وربي ينورهم لا شيء يطلعون منك ولكن قضيت الدار ان يمملك يموت لك ان تكون لك ان تكون لك ان كذي يومه ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان ولا <تصفيق> <تصفيق> هذا هو جهاني جب توي قصت منه هضره طشطين والجبس واش عندك زروصا يا ام من عند صحابي من عند عمي سيته استني كازا ما حتسس مرته انا افك حاني اسطنبول سمح ريتا تهب تبي السوق فاص السوق وحده السوق في مشرد تلخط تقلب الزيت لا لا نحبش انا الزيت في الهريسه صحينا يما درو نحطو فيه باش ننق وهيك صحينا فارغ نتاع صحينا بلا انا بس مش مش صح شد التليفون وجد احنا وأنت شد التليفون يا عم حمد هريسة الصيف عادة هريسة الحمص هذه هي تشبه يا عمي حتى نوري هيك ما وقتهلكمش وردتين لا فطور الصباح شو في الصيف هاي فطور الصباح شو تفطر الصباح, الصباح في الصيف شو الفطور الباهي وردتين الكاميرا جا عم محمد قال له بدل اعطاه صور. منين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 باللحظه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>